Tallentaminen eri tiedostomuodossa. Napauta valikosta Tiedosto ja valitse kohta Vien nimellä. Kirjoita haluttu nimi- ja tiedostopääte tai valitse tiedostopääte alasvetovalikosta. Vie kuva vakioasetuksin. Kuvan koon muuttaminen. Napauta valikosta Kuva ja valitse Skaalaa kuvaa. Skaalaa kuvaa, eli muuta sen kokoa esimerkiksi pikseleinä tai prosentteina. Näet skaalatun kuvan tiedostokoon Kuvan alapuolella. Kuvan kääntäminen. Napauta valikosta kuva ja valitse kääntö. Käännä kuvaa haluttuun suuntaan. Kuvan suoristaminen. Valitse Työkalupakista Kiertotyökalu ja kierrä kuvaa raahaamalla hiirellä. Voit käyttää apulinjoja valitsemalla valikosta Kuva, Apulinjat ja Uusi apulinja. Määritä apulinjan suunta- ja sijaintipikseleinä. Voit siirtää apulinjaa siirtotyökalulla. Käytä apuna kuvassa olevia vaaka- tai pystysuoria linjoja. Kuvan rajaaminen. Valitse työkalupakista Rajaustyökalu. Voit asettaa kuvasuhteen pysymään alkuperäisenä lisäämällä rastin kohtaan Fixed. Rajaa kuva valitsemalla Alue ja napauttamalla alueen keskellä, tai painamalla lopuksi Enter.